Kateřino, dovolte mi, abych vám poblahu a jako upomínku na, tuto, na tento okamžik vám předal hradeckou trofej lva, hradeckého lva. Vy se sice bijete jako lvice, ale doufám, že tento lev vám udělá také radost a berte ho jako vzpomínku na ten dnešní den. Takže vám přeju a mnohokrát děkuji. Já děkuji. No, tak já moc děkuji za pozvání, já jsem moc ráda, že tady můžu být a jsem vlastně hrdá, že pocházím v Hradce Králové a strašně moc ráda se sem vracím. Teď už je to opravdu velmi obtížné, ale jsem ráda, že jsme se tady takhle všichni mohli, mohli potkat. A tedy, co se týče mých začátků, tak to už je hrozně moc dávno, ale já tady to město miluju a jsem tady vždycky spokojená, takže samozřejmě mě z části i mrzí, že už tady moc nejsem, ale já věřím, že se sem vždycky budu moc ráda vracet. Určitě to je. Hrozná čest, že ji se můžu přivýs a že vlastně tohle pozvání jsem měla a že mám tu možnost ji sem a i ukázat. Protože, jako jsem řekla, já se vůbec netajím, že odsud jsem a jsem hrozně ráda, že jsem odsud z Hradce a doufám, doufám, že všichni jste tak rádi, že ji tady můžu mít, protože pro mě to je čest. Sezóna samozřejmě byla povedená a na začátku roku jsem ani nepřemýšlela, že by se mohla až natolik vydařit. Samozřejmě cíl byl to 30, takže jceméně se to nepovedlo. <laughs> ale uh, já, já doufám a věřím, že tohle by mohl být takový ten krůček na vzestup a že samozřejmě příští rok bude pro mě hrozně těžký. a Já doufám, ale že to bude jenom nahoru a vlastně, že tohle mohl být takový ten zlomovej krůček a povede se mi jít ještě výš. Dnešek byl pro hradě z Králové docela významným a řek, nebojím se říct slavným dnem, protože ona navštívila slavná rodačka, která město proslavila v celém světě. Ačkoliv její 22 let, tak pro to město, co se týká, co se týká jaksi, znalostí o hradci, přinesla víc než leda, který starší člověk.